يجعل الحياة الزوجية بينهما فعيدة مستقرة ولذلك كانت الأسرة في المجتمع الإسلامي كالقلب في جسد المسلم إذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله وقد اهتم الإسلام العظيم بأصلاح الزوجين وتقويه دعائم الاسره من خلال نصوص القران والسنه التي تبين ذلك وانظروا الى ما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى من ايات مبينات لمنزله الزواج ولاهميه الزواج ولكيفيه تحقيقه الاستقرار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 من ألفة روحية فالألفة الروحية وهي ما يأتلف عليه الطرفان الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فالألفة الروحية تكون عظيمة بين الزوجين والزواج جاء لتحقيق الألفة الروحية لا جاء من اجل ان تكون روح الرجل مالوفه بروح المراه فاذا تلاقت الارواح تلاقت القلوب وكذلك تلاقت الاجساد ولذلك كان القران العظيم مبينا ذلك بيانا شافيا بقوله وجعل بينكم موده ورحمه فالمودة القلبية لا يمكن بحال أن تكون في القلوب إلا إذا رأت من الأقوال والأفعال ما يجعلها تستقر في القلوب ونحن يا عباد الله لا يمكننا بحال أن نكسب مودة عمر أو زيد إلا إذا ترسخت لديه في قلبه من الأعمال ومن التصرفات ومن الأقوال التي تجعل القلب راضيا شاكرا منعما مألوفا محبوبا حبيبا إلى هذا الذي يتودد إليه وكذلك جعل القرآن العظيم من أسباب تحقيق الاستقرار في الأسرة والحياة الزوجية الحب وكل من أراد من عمر أو زيد أن يكون حبيبا له فإنه ينبغي عليه أن يتحلى بصفات المحبين وبصفات الأحباب لأنه على قدر الحب تكون الطاعة وعلى قدر الحب تكون الألفة وعلى قدر الحب يك... تكون المودة القلبية ونحن يا عباد الله نسير في حياتنا الدنيا بمحبة الناس لنا وحبنا لعباد الله وكل من آتاه الله تبارك وتعالى علما نافعا وعملا صالحا يعرف أن السمعة الطيبة هي الذكرى التي تبقى للعبد بعد انتقاله وارتحاله من داره في الدنيا الى قبره والى برزخه حيث الظلمه وحيث الضيق وحيث العذاب او النعيم ولا يبقى من بعد موت الانسان الا السمعه الطيبه هي التي تبقى وهي التي تنتقل في ابنائه وفي اولاده وهي التي تنشر وتذاع بين الخلائق من أحبابه وأربابه وأصحابه وأقاربه ومهما يكن فالزواج وصفه رب العالمين وصفا دقيقا يجعلنا ننتبه له انتباها كبيرا فقال رب العالمين وأخذنا منكم ميثاقا غليظا واخذن منكم ميثاقا اكيدا وأخذنا منكم عهدا لا بد وان يحترم وان يوفى ولا بد وان يكون هذا الميثاق ميثاقا غليظا حتى لا يسول الشيطان الرجيم لافراد الاسره انه يمكنهم ان يفرطوا في هذا العقد ورب العالمين يقول في كتابه الكريم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فالشيطان الرجيم كما بين رب العالمين عمله فيما بين الخلائق هو إحداث الفرقة وهو إحداث البغض وهو إحداث القره وهو القيام بالتفرقة بين الأحباب والشيطان الرجيم يفرح غاية الفرح إذا فرق بين المرء وزوجه وهذه أعمال السحرة وأعمال الأبالسة وأعمال الذين تكثر عندهم كبائر الذنوب من تخبيب المرأة على زوجها ومن افساد الرجل على زوجته حتى يكون النشوز من الرجل وحتى يكون النشوز من المراه عندئذ يحصل ما ترونه في كثير من مجتمعات المسلمين من التفكك الاسري ومن الانهزام النفسي ومن التهرب من المسؤوليه ومن العند والتعنت وكثرة المهاترات ومن إحداث الخصومات والفجور في الخصومة إلى غير ذلك مما ترونه وتسمعونه صباح مساء من كثرة المشكلات التي تقع بين الأزواج ورب العالمين يقول في كتابه الكريم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها والسكن في القرآن نوعان سكن مدي يقوم فيه الرجل بتوفير المسكن المناسب للزواج وهناك سكن آخر مهم جداً وهو السكن الروحي الذي يذهب فيه الرجل الى ابعد الحدود حتى يقوم بتوفيره في بيته ومع زوجته وهذا العامل عامل مهم جدا لاستقرار الاسر ولصلاح المجتمع ككل الا وهو السكن الروحي فاذا استقرت النفس واطمأنت في بيتها إذا استقرت نفس الرجل وإذا استقرت نفس المرأة وهدأ الطرفان وشعر كل طرف منهما بالطمأنينة وبالانسجام العاطفي وبالألفة الروحية وبالمودة القلبية ورحم كل طرف منهما الآخر عندئذ يسكن الرجل إلى المرأة ولا بد وتسكن المراه الى الرجل ولا بد ويحصل بينهما من الالفه والاجتماع والتراحم والتعاون ما الله تبارك وتعالى به عليم وعندما ننظر في مجتمعنا الاسلامي لاسباب تفكك الاسر ولاسباب كثره المشكلات والخلافات الزوجيه وعندما ننظر الى اولادنا وبناتنا وما يقول حالهم من بعد الانفصال والطلاق نجد امرا عجابا ونجد امرا جللا يجعلنا نقف مع ذلك وقفه تامل حتى ينصح بعضنا بعضا وحتى يصحح كل منا ما عنده من اخطاء وسلوكيات ومفاهيم خاطئه لاننا بشر وعاله البشر الخطا فكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التواب فعندما تكثر الاخطاء من الازواج وعندما تكثر الاخطاء من الزوجات وعندما يكون كل طرف منهما متشبث بما عنده من آراء وعندما يكون العند هو سيد التصرف وهو سيد الإنسان في تصرفاته عندئذ لا تحضر آيات القرآن ولا تحضر الأحاديث النبوية بين المتخاصم. ومهما كان من صلح فإنهما يصران على أمر هو تفرقة الأسرة وهو هدم البيت ولو تأمل كل طرف منهما إلى نظام الإسلام في الحفاظ على الأسرة لعلم كل طرف منهما أنه بحاجة إلى التأهيل وبحاجة إلى الوعي وبحاجة إلى تشغيل العقل وبحاجة الى ضبط النفس، وبحاجة الى معرفة الاخلاق الاسلامية، ومعرفة هدي سيد الاولين والاخرين في حياته الزوجية، وعندما, بعد وعندما بعدت وعندما الامة الاسلامية افرادا ومجتمعات، عن الهدي النبوي في الحياة الاسرية، رأيتم ما رأيتم مما ترونه صباح مساء من كثرة أعداد المطلقين ومن كثرة المشكلات والخلافات الزوجية ومن كثرة الفساد في المجتمع نتيجة لضياع الأولاد وانحرافهم عن المنهاج المستقيم ومهما يكن فالإسلام العظيم ربط بين الزوجين بميثاق غليظ وضع على أساسه حقوقا وواجبات لابد وأن تؤدى ولا بد وأن يؤديها كل طرف للآخر وكرم الإسلام العظيم المرأة تكريما عظيما من خلال بيان حقوقها في القرآن العظيم وفي السنة النبوية فكذلك بيّن القرآن العظيم والسنة النبوية مكانة الرجل في الأسرة وأنه رب الأسرة وأنه صاحب القرار في الأسرة وأن الكلمة تكون له وأن القرار يكون له وأن الحكمة لا بد وأن تخرج منه وأن القرار لا بد وأن يخرج منه فهو حكيم نفسه وهو سيد كلمته وما يخرج من رأسه فإذا كان الرجل عاقلا حازما لينا صبورا كريما كانت سعادة الأسرة محيطة بها من كل حدب وصوب، وإذا كانت المرأة عاقلة طيبة صالحة كانت الاسره قويه متماسكه بعيده كل البعد عن العواصف التي تجعل من تجعلها مهتزه وتجعلها قابله ومعرضه للهدم وانظروا الى القران العظيم عندما يقول رب العالمين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 وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وكذلك رب العالمين يقول في كتابه الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ويقول رب العالمين لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر وقال تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وقال تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إلى غير ذلك من الآيات المباركات التي تبين لنا المنهج المستقيم في اداره الحياه الزوجيه بين الزوجين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ومن مجموع آيات وأحاديث الحقوق والواجبات بين الزوجين، يمكننا أن نوجه نصيحة لكلا الطرفين. فنقول بحول الله وقوته، أيها الزوج، اتق الله وأحسن معاملتك لزوجتك. قولا وفعلا أرها من الأقوال الحسنة التي تجعلها مسرورة شاكرة طيبة راضية بحياتها ما وأرها من الأفعال والتصرفات الحميدة النبيلة التي ترى من خلالها حسن خلقك وجميل عشرتك له أيها الزوج اتق الله في معاشرتك لزوجتك ولتكن المعاشرة بالمعروف أيها الزوج عليك أن تحترم زوجتك وعليك أن تكرمها وعليك أن تصبر عليها وأن تتحمل هفواتها أيها الزوج اتق الله ولا تؤذي زوجتك اتق الله ولا تجرح مشاعرها اتق الله ولا تضربها اتق الله ولا تبخل عليها في المعيشة ولا تتهرب من مسؤوليتك التي جعلها الله تبارك وتعالى لك من إدارتك لبيتك وإنفاقك على أهل بيتك. أيها الزوج، اتق الله ولا تفشي لها سرا. أيها الزوج، لا تظهر ميلا إلى غيرها. اتق الله وتزين لها. اتق الله وعفها. اتق الله وتخلق بالاخلاق الحميده معها اتق الله وكن خير زوج لها وكن لها خير الناس اتق الله وغر عليها وكن من الغيورين عليها فهذه جمله من الوصايا للازواج والتي جاءت وفق ما كان في القران العظيم وما كان في السنة النبوي والرسول الكريم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله أيها الزوج اتق الله وعلم أهل بيتك أمور دينهم قال تبارك وتعالى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فقال تبارك وتعالى عن زكريا عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وكذلك نوجه النصيحة للزوجات بقول: أيتها الزوجات اتقين الله تبارك وتعالى وأطعن أزواجكن ولا تخالفنه في شيء من المعروف أيتها الزوجات لا, يكن لا تكن الواحده منكم ممن تخرج من بيتها بدون اذن فاستاذنه من ازواجكن حال الخروج ولا تكن الواحده منكم ممن تدخل في بيت زوجها من يكره ايتها الزوجات لا ينبغي عليكن ان تؤذين الرجل في مشاعره ايتها الزوجات اجتهدن في اداء الفرائض وترك المعاصي ايتها الزوجات لا تكسرن من مطالب الحياه الدنيا ولا تكلفن الرجل فوق طاقته ولتكن المراه منكم قلوعه راضيه ايتها الزوجات اصبرن على ازواجكن واجتهدن في الدعاء بصلاح الحال أيتها الزوجات لا تفشي الواحدة منكم سرا من أسرار بيتها وزوجها أيتها الزوجات لا تتبرين تبرج الجاهلية الأولى ولا تكسرن الجدال والخناق والمشاكل مع الأزواج أيتها الزوجات لا تخن الواحدة منكم زوجها في غيبته أيتها الزوجات لا تتصدق الواحدة منكم مما لزوجها إلا بإذنه، ولا تصم تفرعا إلا بإذنه. أيتها الزوجات أحسن إدارة أوقاتكن في البيت من رعاية وتنظيف وحسن إعداد للطعام والشراب واللباس. أيتها الزوجات أحسن التزين لأزواجكن. ايتها الزوجات اجعلن بيوتكن مليئه بالراحه والهدوء والسكن الروحي فقد قال الشاعر خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطلقي في ثورتي حين افضل فاني وجدت الحب في الصدر والاذى اذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب نسال الله رب العالمين ان يصلح فساد قلوبنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فمن عوامل استقرار الحياة الزوجية بين الزوجين أن يتغاضى كل طرف منهما عما يحدث من أخطاء وهفوات تجاه الآخر وقد جاء الحديث النبوي مبينا ذلك بيانا شافيا بحيث يجعل الرجال بحاجة إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وحسن المعاملة وكذلك يجعل المرأة في غاية من قضم الغيظ وفي غاية من إصلاح النفس ومعالجة التصرفات المشينة يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يكره أحدهما من صاحبه خلقا إلا أحب فيه خلقا آخر وعندما تحدث المشاكل والخلافات يصر كل طرف منهما على إك... على الإكثار من العيب في الآخر بحيث يظهر كل طرف منهما الآخر في أسوأ الحالات التي يكون عليها كل طرف منهما وما هذا بصلح وما هذا بعلاج وما هذا بديمومه في الحياه الزوجيه وانما الرجل الحكيم والمراه العاقله عندما يرى كل طرف منهما نحو الاخر من الهفوات والزلات ينبغي عليهما ان يرى كل طرف في الاخر من المميزات ومن المحاسن التي تجعل ذلك يكون في بحر الحسنات وفي بحر المحاسن ولذلك الشيطان الرجيم يحب يحب كثره الغضب بين الزوجين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الخلافات الزوجية كثيرا ما يكون مبدأها الكلام الكلمة السيئة تخرج من الرجل والكلمة السيئة تخرج من المرأة وتشتعل نيران الكلمات المغضبات لرب العالمين ثم بعد ذلك يستمر ي... ثم بعد ذلك يستمر الامر وقتا حتى يؤدي ذلك الكلام إلى ما, تف... ما يراه والى ما ترونه في كثير من بيوت المسلمين من التطاول باليد من كلا الطرفين حتى يحدث كل طرف منهما في الاخر مما يتعجب منه ومما لا تحمد عقبه والمامول من الازواج والزوجات ان يستقيموا على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله وان يكونوا من المتحلين بمكارم الاخلاق ومحاسن الإسلام والآداب الإسلامية الجميل وليعلم كل طرف من طرفي الزوجية أن الحياة الزوجية كي تدوم لابد فيها من العشرة بالمعروف لابد فيها من كثرة المحبة ولابد فيها من التودد ونحن في حياتنا العملية نرى التودد ونرى التحبب لرؤس... لرؤسائنا في العمل وزملائنا في العمل مما يجعلنا محبوبين مرضيين مهابين في جميع الاحوال والرجل ينبغي عليه ان يتحلى بالكلمات الطيبه التي بها يعبر عن حبه لزوجته والنساء كما تعلمون كلمه تجعلهم مهمومين منغصين على عيشتهن وكلمه تقربهم من قلوب ازواجهن وتجعلهم في غايه من السعاده والرضا مهما كانت العيشه ضيقه ومهما كانت المعيشه قليله وكذلك المراه ينبغي عليها الا تستطيل بلسانها في الرجل بالاذيه القوليه او الفعليه فعلى جميع الازواج والزوجات ان يتودد كل طرف منهما للاخر والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وقولوا للناس حسنا. وليعلم كل طرف من طرفي الزوجيه ان الحياه كي تدوم لا بد فيها من التعاون ولا بد فيها من التحمل ولا بد فيها من الرضا بالقليل ولا بد فيها بالقناعه بما اتانا الله تبارك وتعالى وليعلم كل طرف من طرفي الزوجيه ان الاخلاق الاسلاميه اذا فسدت بين الزوجين انهدمت الحياه الاسريه وتصدعت الاسره وكثرت المشكلات والخلافات الزوجيه فعلى كل طرف من طرفي الزوجية أن يحسن من أخلاقه، وأن يصلح من نفسه، وأن يصلح من تقصيره في بيته، نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمره وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأجعل الموت راحة لنا من كل شر